День прильот. розняла техніка за багато мільйонів гривень. Фіксація роботи наших артилерістів області Херсона. Ми побачимо модифікацію цікавої російської машини радіоактивного боротьби. Подробиці про неї ви прочитаєте на інформатопальмі. тепер ми нас на кінець побачили її, можна сказати, наживо. Зараз це піде на базі. Моталигі, антени, машина супроводження і технічна документація. Ми бачимо, на жаль, непригодна, розплавались багато, але зараз спробуємо дізнатись побільше.